السنايبر <تصفيق> <تصفيق> السلام عليكم و اهلا و سلاميكم في فيديو جديد مع دايزر اكس الاخوانه إيه يا جماعه ان شاء الله بخير و انا عارف قبل ما يتكلم انا عارف الرياكشنز اللي تظهر دلوقتي دايزر اكس مين يا عم احنا نسيناك خلاص وانت لسه فاكر ومعرفش ايه انا اسف عارف انقطاع طويل جدا بس فعليا الفتره اللي فاتت وما زالت مستمره فتره تكتوبر وتيكتومبر وتكفمبر كمان اللي جاي فتره ضغط جدا في مجال التكنولوجيا فكنت مركز اكتر مع عمر دايزر ولكن تلاوش تلاوش تزركس ما موجود لسه حي وهستمر بقوه ان شاء الله انا كنت ناوي النهارده العب مافيا نكمل الجزء الثالث اللعبه اللي بداناها وفصلنا فيها وهنكمل ان شاء الله مش يعني مش هنقطعها زي الحاجات اللي فاتت بس في الفتره دي في حاجه حصريه هتنتهي بعد شويه وهي البيت بتاع كول اوف ديوتي Cold War الوورز دخلت في بعضيها دي راح تنزل ان شاء الله على الكونسولز الجديده في شهر نوفمبر ورح تنزل كمان على الكونسولز الموجودة دلوقتي واكيد كمان على البي سي حاليا مفتوحه البيتا لاي حد فري تقدر تعملها داونلود بلاي ستيشن 4 اكس بوكس وطبعا البي سي وتقدر تلعب وتشترك معانا والكلام ده ممتد لحد يوم 20 فاذا عايز تجرب الحق اعملها داونلود دلوقتي عشان هتتقفل بعد كده البيتا عشان الناس بقى تطلبها وتلعبها بعد كده في نوفمبر ان شاء الله فعشان كده استغليت الفتره دي نلعب مع بعض كول للمره الثانيه لعبنا الفا المره دي البيتا المفروض يكون الوضع احسن شويه ونشوف ايه الجديد واكيد أول ما نبدا ما تنسوش لايك العنيف دايزر ستايد إيه كمان تشتركوا في القناه وتشغلوا جرس التنبيهات عشان تكونوا معانا في كل الفيديوهات ان شاء الله اللي جايه قريبا اول باول اوكي زي ما قلنا دي البيتا فالمفروض في شويه مودز جديده المفروض يكون الوضع احسن من الالفا اللي لعبناها قبل كده فاللي شايف حاجه جديده ديرتي بومب كومبايند ارمز مش عارف ايه في اي بي اسكورت في شويه موز لطيفه بس خلينا نسخن نسخن الاول كده في في ماتشات عاديه تيم ديث ماتش هارد بوينت والحاجات اللي احنا متعودين عليها دي ناخد بس السنس كده وممكن نجرب الحاجات دي اذا مشي معنا الحالي. اوكي الماب دي لطيفه جدا لعبناها المره اللي فاتت لو فاكرين اسمها ساتلايت والمود اللي بنلعب فيه هو كيل كونفيرم ده لسه لازم تجمع التاجس تقريبا برضه لما لعبناها المره اللي فاتت كان كيل كونفيرم اللود اوت بصراحه انا ما غيرتش فيه اي حاجه في اللود اوت البيسك جدا ف... ما في شويه اصلا تقعد تعدل يعني وفي الاخر هو يعني هيقف اصلا بعد بكره خلينا نشوف هنعمل ايه كده الدنيا فاضيه كده هنسخن هنسخن كل ده رسم ايه شوفت؟ شوفت لك هنسخن هناخد <تصفيق> أوكي خدنا نتاج ها مين ثاني هنا سنايبر في المبدا يبقى يعني ريحب جدا يعني الدنيا هاديه بشكل غريب كانت اكشن جدا المبدا اوبا انا بره اساسا اوكي فين الناس اوكي اوكي طلع فيها ها. okay. proximity mine available. أنا حطه هنا. في طور دخل آه! في الماين بتاعي بس قتلت اللي <تصفيق> لسه حاطينه فريق جامد، الفريق نايم كده مختفين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> السنايبر ده، عم السنايبر. هي مكشوفة بس في نفس الوقت فيها الرملة دي عاملة زخان بص؟ انفاق. آه كلهم متكترين هناك. أوكي تعالوا يا شباب بقى نلف من وراهم. احفين احفين اوكي اي اي اي اي فين اهو تكتل تكتل يعني. أنا رايح لهم أنا رايح لهم الناحية التانية. رايح فين؟ أوف إيه <تصفيق> اللي نزل علينا ده؟ يا عم اسمر يا عم. بص متعرفش تعمل فيها ستريكس محترمة يعني. أوت واحد تموت، أوت واحد تموت. أو أنا يعني مش عارف أعمل ستريكس محترمة. أي أي أي أي أي أي أوب أوب ها ها ها أوكي أوكي ها مين تاني مين تاني بقينا إحنا اللي في مكانهم أوكي السلاح تاني معنا معانا مسدس عادي ماشي يعني انا نزلت في حضنه يعني نزلها واحده ستان دي وانزل عليهم هم الاثنين تبقى عالميه شفت بقى الستان بتعمل ايه؟ مجهزين هنا صغيره 30 بس مجهزين البندقيه دي مش مش في الجون البندقيه نفسها كويسه الذينه الذين سنايبر واحد اخر سنطر ان نجيبش هتيجي آه, تيجي اي اي اي اي ما تقدموش شوية بس احنا برضو فرقين جامد يعني ديناي انا رب التكس انا رب التكس انا تقتل من ظهري ايه رأيكم في كولد وور لهذه الوقت يا مالتي بلاير يعني انا متحمس صراحه للسينجل بلاير مع الكونسول الجديده انا مش مش هلعب اللعبه دي لما تنزل رسمي على البلاي ستيشن 4 يعني يا بي سي يا بلاي ستيشن 5 صراحه ان شاء الله يكون وصل بلاي ستيشن 5 كده ما يتاخرش انا مقلق النقطه دي له بري اوردر اه بس يعني ما تظبطش برضه ان شاء الله احنا عندنا برضه زي ما قلنا قبل كده في تجميعة قالوا في اسم من دلوقتي بقى لي تجميعة جديده أوي سيخنا علينا جامد يا جماعة. تجزي تجزي ليمي تجزي ايوه ليمي تجزي ها ها تجزي كسبنا. Not bad كبداية. دي ماب جديدة ما كانتش موجودة في الالفا اسمها كارتيل. اوكي ده في المكسيك بقى وعصابات بقى وبتاع. اوكي دي تقريبا بتلعب فيها المود اللي هو بتاع الديرتي بومب ده صح؟ على حد علمي. حلو الاجواء شكلها لطيفة. ايوه بقى. هنا في نيكاراغوا مش في المكسيك. اوكي اوكي الماب دي بقى معرفش اعرفش حاجة كنت فاكر التانية شوية لسه هنكتشف بقى الوضع ايه كلها شكلها زخانيق كده وشوارع ضيقة مش حد هنا ولا ايه؟ ما يحبش يتقتل اول واحد اوكي مش انا اول واحد <تصفيق> اوكي حلو حلو بس كبيرة الماب دي ولا ايه؟ عربية جيمس بوندد ياه سنايبر أيوة بابا أوكي. <تصفيق> اوكي اوكي كان في واحدة شبهها زمان صح مش فاكر في أي جزء كان في واحدة شبه دي هي أدغال كده وبيوت بس تقريبا في أفريقيا خالد بيرفورمانس مش مش واو بيحصل شوت يعني بيها مش السموث اللي انت متعود عليه من اوف ديوتي عم كاي okay, okay. ايه يا ابن اللذينه سنايبرات مستضدين انا النهارده اوكي okay. مين تاني ايه بروكسيمتي مع ناسبين ديسك تضرب في مين يا اي؟ اوكي دخلنا الهنجر ده ولا ايه نظام؟ طلعوا جوه كلهم دلوقتي ما هو هماش جوه هنا بس انت عارف مطلعايا كده ايه الحظ ده؟ انمي سباي بلين انبوند اه اصطدتوا اصطدتوا اللي الغام دي ولا رز ده الماين بتاعي اوف سنايبر يا او يا ابن <تصفيق> <تصفيق> كوميديا جدا يا آه لا لا لا لا لا لا لا نفس كده الحركه دي بس السنايبر والله الفريق تاني حصلنا يعني نركز يا جماعه ايوه بقى كده اصطادته واصطادتني بس اصطادت اللي فوق ده هو ده اللي عمال يقصقص فينا ابن الذين ايه اللي حصل لي ده؟ ايه اللي حصل لي ده؟ الواد ده استفزني بس كده انا كده مبسوط مش مش مهم ما نخسر خلاص اوكي اوكي اوكي خسرنا يا جماعه خساره مم. اوكي نوت باد برضو حلوه الماب حلوه الماب في تاني منهم ولا خلاص؟ كان في ميامي المره اللي فاتت ما كانتش عاجباني قوي. طب ما لمحتش حد انا مش خالص يا باسل كان داخل يقطع يعني انا اهو انا اللي جريت من شويه انا موت 19 ميت 18 اه <صحيح> بس بس انا ستايل لعب كده يعني كتير يعني كتير نسبيا بس بموت كتير برضو ما عنديش حته الحذر شويه اوكي مع هذه الخساره الفادحه نكتفي بهذا القدر النهارده ولكن ان شاء الله المره الجايه مش هتكون بعيده زي المره اللي فاتت ان شاء الله هتكون اسرع وقريبا جدا وقولوا لي كده لو حد فيكم جرب كولد وور شايفها لطيفه جدا مابس حلوه اكتبوا لي في التعليقات بس لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تتعكر عنيف تأيسر ستايل اشوفكم ان شاء الله قريبا سلام